يا سلام الله على أم الرجال أنا سيلناج ربنا الخصائِن أنا سيلناج ربنا الخصائِن هذه أم عبد العزيز الله الغوالي غير النجوم السماوية <تصفيق> يا بنت شيء من المروات والفزعات قروم الرجال أهل الفعول البطول كل كافه وسافر أنا صيّل أن أضرب زمل على صيّل أن أضرب <تصفيق> <النادي ربزنا> <تصفيق> <تصفيق> اشتركوا الرجال رجال اهل الفعول البطوليات ربيتي رجال لهم ذا الفخر بصمات فعايلهم تنوضس ولا هي بعاديات و عبد العزيز راعي الوقفات و صباح